Ultima ori premierul Viorica Dencil solicit de secretizarea protocolalelor încheiate între și alte instituții ale statului. Prim-ministrul Viorica Dencil solicit public de secretizarea protocolalelor încheiate între și alte instituții ale statului. Iată comunicatul primit de stiri pe sursero. având din vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru funcționarea României ca stat democratic în care funcționează separatia puterilor în stat, precum poziția oficială exprimată astăzi de administratia prezidențială. Premierul Viorica Danci le-a solicitat de secretizarea protocolealelor încheiate între sereini și alte instituții ale statului. Solicitarea prim-ministrului se bazează pe prevederile legale potrivit cărora se interzice clasificarea ca secrete de state a informațiilor datelor sau documentelor în scopul ascunderii încalcărilor legii, erorilor administrative, limitării accesului la informațiile de interes public, restrangerii ilegale a exercițiului unor drepturi ale vreunei persoane sau lezarii altor interse legitime. potrivit legii De secretizarea sau trecerea la un alt nivel de secretizare a informațiilor secrete de stat se realizează de imputerniciți și funcționari superiori abilitați prin lege să atribuie niveluri de secretizare cu avizul prealabil al instituțiilor care coordonează si controlul masurilor privitoare la protecția informațiilor clasificate. În situația protocoalelor de colaborare între SRI și alte instituții ale statului, persoanele care au dreptul să declasifice respectivele informații sunt conducătorii instituțiilor semnatare, care, inspectă, au si calitatea de autoritate desemnată de securitate. potrivit articolul. 14 din legea 182 pe 2002 privind protecția informațiilor clasificate, s-a asigurat coordonarea, la nivel național, a tuturor programelor de protecție a informațiilor clasificate, se spune în comunicatul remis surse.ro.